صراحه شفت ديك التصريح ديال باباتايام عجبنيش حيت ما كانش علي صراحه يقول ديك ديك الهضره بين سورتو البنتو ما كانش علي يقول ديك الهضره وما كانش ريشوها خصوصا من بعد فاش تشهرات حيت ديك الهضره واخا يكون سوا كان الاب ديالها ولا ما كانش الاب ديالها ما كانش علي يقول ديك الهضره الاب ديالها انا ما نقدرش نتيق ولا حسب الاب ديالها ما يقدرش يخلي الدريه بنتو واحد أربع 3 سنين ولا أربع سنين وهي مليوحه بس فري ما أنا سيت ديك واحد فهمتي ان الانسان معاشر معه هو ثلاث سنين وهو معها وعلى الاخر كيقول لك انا بوها راه ما يمكنش فهمتي الا تفت الشابه ديالهم ميشيل الاب دياله هذيك دي. انا ما نقدرش نقول الاب ديالها فهمتي هذيك الفيديو اللي كان بابا ديك البنت راه جاني انا في شكل حيت وكان فريمون بوها ما وصلت ديك الداراج باش انه غادي وغي يشوها وغيبغي يخرج لها على السومه ديال حق الشرف ديال ديالهم الشرف ديالها كانت بنتو ما غاديش يفتحها وما غاديش اصلا كانت بنتو ما يلوحوش الزنقه كما قال شي هي شيما كشافك تكميو وداك الشي غادي يلوح للزنقه لا يقدر يجيبها عندو شو شو اللي يعاونها تمشي يلوح للزنقه. إي يعني خلاص بان هي كانوا معروفين على شي حوايج و يعني جاني ما كانش عليه يخرج. الزيت بين التصويره وهويا ما كاينش تشابه. هذيك التشابه ما كاينش هو كيقول لك انا نقدر ندير مع اي حاجه نقدر نعطيها الوراق نقدر كذا لا الانسان اللي كان يعطيها الوراق ما يقدرش يخليها في اربع سنين ولا ثلاث سنين وهي مليوحه ما يمكنش انا كنظن ما غيكونش بواها حيتاش ماشي عاده هي تشهرت عاده غادي عاده غادي هو يبان ويقول ديك التصريحات اللي ما يعني مخص ما خصش تقال بون انا جاني فاش خرج باباها هكا باغي يهدر جاني حتى هو غير باغي ياخذ البوز بحال بنته يعني ما كانش ضروري حتى هو يخرج ويفتح بنته كيف ما دار يعني واحد نسبة كبيرة ما كنظن بلي ماشي بابا حيت هي اصلا صلحات بكلشي قالش كاع داكشي شي, شي حوايج اللي ما كناش عارفينهم قالتهم في الفيديو الثاني فاش بدا بنادم كيعطيها في انتقادات قال داكشي كله وكان كانت زعما شي حاجه بلي هذيك من ديك الهضره اللي قالكم قالتها وبانه لصق كلشي توهم كلهم الام ديالها هذه غير هضره مش سيتاش حنا في أصل المغربي بأن الأب هو كل شيء الأم كشكون غير ضحية ديما بش أنه وش غايقول الأم هي اللي دفعت البرمش وهادي وهادي وهادي بأنها هرباش و كله أنا جاني غير كدوب حينتش أصلاً مية في المية مش بواها هادك قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب بارتاجي الفيديو ديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي